تسجيلات الواجب الأخضر تقدم مرحبا وبركات ساعة فرصة ثمينة لجلك وجيت ماشي مربو على المدينة على الرياح حذاك وتركيا البين وينه شوفك ودي انك تشاركنا وتاخذ نصيبك الله انه على بعض السوالف يذيبك يا لعل السهوم الطايشه ما تصيبك شوف كيف الهوا يلعب راس الهوا البذل ومن جمالنا وانت غيبتي عن وقفتنا ما درانا كلنا قد بعينك عينك عين درانا شوف كيف الوايل عم راسها الله يسعدني السعينين في عرفت يوم في بن يا ترى ما تطحن السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه